Κάτι που πολλοί με ρωτάνε είναι αν μπορούν να αγοράσουν πολυμερικό πυλό φήμο από τα τζάμπο. Η απάντησή μου έχει μέσα μια αντίφαση γιατί φήμο μπορεί να βρει τα τζάμπο, πολυμερικό πυλό όχι, δεν μπορεί να βρει. Πώ γίνεται αυτό, μείνε μέχρι το τέλο του βίντεο για να μάθει και αυτό, αλλά και από πού θα αγοράσει πολυμερικό πυλό σε καλέ τιμέ. Τι θα δούμε όμω στο κυρίω βίντεο, αφού αυτό θα σου το αποκαλύψω στο τέλο του βίντεο. Θα δούμε ποια υλικά, εργαλεία και αναλώσιμα μπορεί να βρει τα τζάμπο για τον πολυμερικό πυλό. Και ξεκινάμε. Το πρώτο είναι τα μορομάντιλα. Τα μορομάντιλα είναι πολύ χρήσιμα για να καθαρίζουμε την επιφάνεια εργασία και τα εργαλεία του πολυμερικού πυλού, αλλά και τον ίδιο τον πυλό από σκόνε και από μεταφορά χρωμάτων. Εγώ χρησιμοποιώ τα σεπτόνα τα κίτρινα, όχι ότι έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία η μάρκα, απλά με έχει βολέψει πολύ η σύσταση και η υφή του. Δεν τα βρίσκω πάντα στα τζάμπο, ωστόσο και τα τζάμπο έχουν αρκετέ μάρκε μορομάντιλα σε καλέ τιμέ. Στην ίδια λογική είναι και τα μαντιλάκια αντεμακυγιά, γιατί κάνουν την ίδια δουλειά στο καθάρισμα, αλλά επειδή γενικά είναι Χρησιμοποιώ κυρίω μορομάντιλα. Έχω όμω μαζί μου και ντε μαντιλάκια γιατί, αν μου έχει ιερωθεί ο πυλό από άλλο χρώμα και δεν καθαρίζει με με τα μαντιλάκια του ντε μακιγιάζ, κατά 99% θα καθαρίσει. Δεύτερο που μπορεί να βρει στα τζάμπο είναι τα σακουλάκια που βάζουμε τον πολυμερικό πυλό αφού ανοίξουμε την αρχική συσκευασία. Έχει σε τρία μεγέθη. Το μεγάλο βολεύει για μεγάλα μπλοκ πολυμερικού πυλού, τα πολύ μικρό για πολύ μικρά κομμάτια που δεν θε να ανακατευτούν άλλα χρώματα, ενώ το μεσαίο για όλα τα υπόλοιπα. Σε γενικέ γραμμέ είναι πιο λεπτά τα σακουλάκια του τζάμπο σε σχέση με άλλα, αλλά μια χαρά κάνουν τη δουλειά του και είναι και πολύ οικονομικά. Baby oil επίση μπορεί να βρει τα τζάμπο που εγώ το χρησιμοποιώ κυρίω για να μαλακώσω πολύ σκληρού πυλού, και παίρνω πάλι το σεπτόνατο κίτρινο. Από τα τζάμπο αγοράζω και πλαστικά σουπλά που κάποιε φορέ χρησιμοποιώ σε επιφάνεια εργασία. Συνήθω δουλεύω πάνω σε γυάλινη επιφάνεια, αλλά κάποιε φορέ που θέλω να μπορώ να περιστρέψω και να μετακινήσω εύκολα το project μου, χρησιμοποιώ πλαστικά σουπλά. Αυτά τα σουπλά τώρα τα καθαρίζω. Με το διφασικό ντε μακιγιάζ τη Γκαρνιέ. Αφαιρεί όλα τα υπολείμματα του πυλού από την επιφάνεια. Δεν είμαι σίγουρη αν το έχει το τζάμπο, απλά επειδή κάνει θαύματα στον καθαρισμό και τον σουπλά και των εργαλείων του πυλού, το αναφέρω για να το ξέρει. Όσον αφορά τι επιφανεί εργασία, στα τζάμπο έχουν και μια γυάλινη βάση κοπή που είναι τα μαμ για να δουλεύεις με τον πολυμερικό πυλό, γιατί ω γνωστόν ο πολυμερικός πυλό βεντουζώνει στο γυαλί, πράγμα που μα βολεύει, χωρί όμω να κολλάει, πράγμα που επίση μα βολεύει. Κάτι άλλο που αγοράζω από τα τζάμπο. Είναι πλαστικά κουτιά οργάνωση διαφόρων ειδών, όπου αποθηκεύω είτε πυλό, είτε εργαλεία για τον πυλό, είτε δημιουργίε από πολυμερικό πυλό. Προσοχή! Αν θέλει να αποθηκεύσει πυλό, πρέπει το πλαστικό που θα τον βάλει να γράφει από κάτω έναν από του αριθμού 2, 4, 5. Ο πολυμερικό πυλό αντιδράει με κάποια πλαστικά και τα παραπάνω είναι τα μόνα που είναι ασφαλή. Αν δεν γράφει αριθμό το πλαστικό, καλύτερα μην το ρισκάρει. Για την αποθήκευση εργαλείων, αν τα εργαλεία είναι καθαρά και δεν έχουν υπολείμματα άψη του πολυμερικού πυλού, Μπορεί να χρησιμοποιήσει ό,τι κουτί θέλει. Τώρα, όταν λέω αποθηκεύω πυλό, ενώ υγρό πυλό που έχω να μίξει για σιρόπια κυρίω, σαντιγί και άλλα τέτοια που χρησιμοποιούμε σε φαγητά μινιατούρες. Τον κανονικό πολυμερικό πυλό τον αποθηκεύω σε σακουλάκια, όπω είπαμε και παραπάνω. Έχω βέβαια και κάποια άλλα tips αποθήκευση του πυλού. Αν θε να τα κάνω ξεχωριστό βίντεο, γράψε μου στα σχόλια. Ένα ακόμα απαραίτητο για τον πολυμερικό πυλό είναι το ταψάκι που θα χρησιμοποιήσει μόνο για το ψήσιμο του πυλού. Μπορεί επίση να χρησιμοποιήσει τα ψάκια μια χρήση. Και τα δύο αυτά μπορεί να τα βρει στα τζάμπο. Προτείνω καλύτερα να πάρει ένα κανονικό ταψάκι γιατί στα μία χρήση ο πάτο του ταψιού δεν είναι ίσιος και θα έχει προβλήματα στο ψήσιμο. Πάρε όμω και μερικά μια χρήση πιο μικρά για τι περιπτώσει που θέλει να ψήσει κάτι κύλο πάνω σε ένα στρώμα μαγειρική σόδα. Με το μικρό ταψάκι θα χρειαστεί να απλώσεις μικρότερη ποσότητα σόδα. Βέβαια, τη σόδα αυτή μπορεί μετά να την αποθηκεύσει και να ψήσει κι άλλη φορά δημιουργίε από πυλό, αρκεί να μην την μπερδεύει με τη σόδα που χρησιμοποιεί στα μαγειρέματά σου. Σου. Τώρα, μια και μέχρι εδώ, συμπεραίνω ότι σε ενδιαφέρει αρκετά ο πολυμερικό πυλό. Οπότε, πριν πάμε παρακάτω, αν ψήνεσαι για σεμινάρια πολυμερικού πυλού, οπ. Τι έκανα εδώ, λογοπαίγνιο, γιατί ψήνεται ο πυλό, ψήνεσαι και εσύ. Αν λοιπόν ψήνεσαι για σεμινάρια πολυμερικού πυλού, ξεκινάμε. 9 Νοεμβρίου 2022. Στο φτιάξτο με νέο κύκλο σεμινάριων. Αν βλέπει το βίντεο μετά από αυτή την ημερομηνία, δες κάτω στην περιγραφή γιατί θα έχω γράψει που κάνω σεμινάρια εκείνη τη χρονική στιγμή. Συνεχίζουμε στην κανονική ροή του προγραμματό μα με τα εργαλεία και υλικά για πολυμερικό πυλό από τα τζάμπο, όπου μπορεί να βρει αρκετά κουπάτ είτε μεταλλικά είτε πλαστικά. Προτείνω Κυρίω τα μεταλλικά, αν και έχω και αρκετά πλαστικά. Γενικά, τα πλαστικά κουπάτ δεν μου πολύ αρέσουν. Όχι μόνο του τζάμπο, όλα. Γιατί δεν αφήνουν καθαρέ άκρε και βαριέμαι να τι φτιάχνω μετά. Αλλά αν βρει σχέδια που σου αρέσουν, πάρε γιατί μετά δεν θα τα βρίσκει και θα μετανιώνει. Γενικά, όμω, μην αγοράζει μεγάλα κουπάτ για πολυμερικό πυλό γιατί δεν θα έχει κάποια χρήση για αυτά. Συνήθω με τον πολυμερικό πυλό φτιάχνουμε μικρή κλίμακα πράγματα. Αν βρει όμω κάποιο σετ που έχει και μικρά και μεγάλα κουπάτ, πάρε τα τα μικρά στο εργαστήρι σου Μεγάλα κράτα τα στην κουζίνα για μπισκότα. Απλά μην τα μπερδεύει μεταξύ του. Κεραμικά και μεταλλικά μπόλ είναι επίση πράγματα που αγοράζω από τα τζάμπο για χρήση με τον πολυμερικό πυλό, είτε για να φτιάχνω μπολάκια και δισκάκια, είτε για να ψήνω πράγματα που θέλω να αποκτήσουν καμπύλη. Προσοχή στα σχέδια που θα πάρει να είναι κάτι από το οποίο να μπορεί να βγει ο πυλό από μέσα, να μην έχει δηλαδή προεξοχέ και να παίρνει κεραμικά και όχι πορσελάνινα. Τώρα, τα μεταλλλικά, κεραμικά και γυάλινα αντικείμενα μπορούν να μπουν στο φούρνο μαζί με τον πυλό για τη θερμοκρασία που ψήνεται ο πυλό, δεν παθαίνουν τίποτα. Υπάρχουν και άλλα αντικείμενα που μπορούν να μπουν στο φούρνο μαζί με τον πυλό και να ψηθούν μαζί. Αν θέλει να κάνω ξεχωριστό βίντεο για αυτά, ή αφήσε μου σχόλιο ή κάνε like στο βίντεο για να το καταλάβω. Και τα γυάλινα αντικείμενα είναι κάτι που μπορεί να πάρει από τον τζάμπο, αν θέλει να ντύσει, α πούμε, βαζάκια και άλλα πράγματα με πολυμερικό πυλό. Όπω επίση και κεραμικέ κούπε, αν βρει χωρί σχέδια, είναι ιδανικέ. Μια που λέμε για ντύσιμο αντικειμένων με πυλό, το τζάμπο που λέει στυλό που είναι κατάλληλα για χρήση με τον πολυμερικό πυλό. Είναι η μάρκα Crown Stick και τα σέλο Smooth. Σε κάθε περίπτωση, πριν δίση στυλό με πολυμερικό πυλό, πρώτον αφαίρεσαι από μέσα το μελάνι και δεύτερον τσέκαρε αν το στυλό λιώνει στο ψήσιμο. Βάλε το στο φούρνο στη θερμοκρασία που ψήνει τον πολυμερικό πυλό για όση ώρα ψήνει και τον πυλό και δε τι θα κάνει. Τώρα, όταν λέω βάλε το στο φούρνο, εννοώ μέσα σε ταψάκι μέσα σε αλουμινόχαρτο. Όχι έτσι όπω να είναι. Οι μάρκε που σου είπα παραπάνω δεν παθαίνουν τίποτα. Απλά επειδή εταιρείε καμιά φορά αλλάζουν ονόματα σε προϊόντα, κάνει και τα δικά σου τεστ για να σου το τζάμπο θα βρει επίση και αναλογικό χρονόμετρο, πολύ χρήσιμο για όταν ψήνει πολυμερικό πυλό. Μην επαφίεσαι στο κινητό γιατί θα πιάσει το κινητό να βάλει χρονόμετρο για πυλό, θα δει μια ειδοποίηση, θα μπει στο Instagram και πριν το καταλάβει θα έχει αφήσει 5 ώρε τον πυλό στο φούρνο. Οι δημιουργίε σου αν είναι στη σωστή θερμοκρασία τίποτα δεν θα πάθουν από τον παραπάνω χρόνο ψησίματο, αλλά εσύ θα το πάθεις στο εγκέφαλικό όταν σου έρθει η ΔΕΗ. και μίλε μετά ό,τι δεστό. Κάτι άλλο βασικό για με πιλό που από τα Jumbo είναι τα τα χρώματα, αλλά και χρώματα λαδιού. Τα έχει πολύ φτηνή. Στα σετ με πολλά χρώματα και συμφέρει. Απλά επειδή τα ακριλικά και τα λάδια μοιάζουν αρκετά, πρόσεχε με τα μπερδέψει μεταξύ του γιατί χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό το καθένα. Οι λίμε νυχιών επίση είναι κάτι που χρησιμοποιώ για κάποια απλά γυαλόχαρτίσματα. Δυστυχώ οι λίμε δεν έχουν κάποια αρρύθμιση, οπότε μόνο με την εμπειρία και τη σύγκριση με τα γυαλόχαρτά σου μπορεί να καταλάβει περίπου σε ποια κλίμακα βρίσκονται. Αλλά για απλά πράγματα όπω καθαρίσματα στα πλάγια είναι μια χαρά γιατί είναι και σε μπλοκ και βολεύουν περισσότερο. Σκιέ ματιών τώρα Μεταλλικέ αλλά και ρούζ αγοράζω επίση από τον τζάμπο για κάποιε χρήσει με πολυμερικό πυλό. Ιδανικά προτιμώ σκόνε μαρμαριγία αλλά επειδή οι σκύες ματιών έχουν πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε μάικα πάουντερ που είναι το ίδιο πράγμα τι προτιμώ λόγω κόστου και ποικιλία χρωμάτων. Και το ρούζ το χρησιμοποιώ για να ροδίζω τα μαγουλάκια σε διάφορε φιγούρε. Οδοντόβουρτσε, φουγγάρια, αλουμινόχαρτο και άλλα πράγματα που χρησιμοποιώ για κάποιε υφέ τα παίρνω επίση από τζάμπο. Το αλουμινόχαρτο το χρειαζόμαστε και να σκεπάζουμε τι δημιουργίε μα όταν ψίνονται. Αλλά και για να φτιάχνουμε σκελετού για κάποιε φιγούρε. Μία βάση για πινέλα μακηλιά που βρήκα επίση με έχει βολέψει πολύ για να βάζω εργαλεία. Στι μολυβοθήκες ανακατεύονται και δεν βλέπω αν είναι μέσα στη μολυβοθήκη το εργαλείο που θέλω. Άσε που κάποια εργαλεία είναι και πιο κοντά και δεν φέρνονται καθόλου στη μολυβοθήκη, οπότε αυτό με καταβόλεψε. Αυτά σε γενικέ γραμμέ είναι τα εργαλεία υλικά και αναλώσιμα που αγοράζω από τα τζάμπο για χρήση με τον πολυμερικό πυλό. Για να δούμε όμω τι είναι στην αρχή του βίντεο όταν λέγω ότι τα Jumbo έχουν φήμο, αλλά δεν έχουν πολυμερικό είναι μια σειρά προϊόντων μοντελισμού τη Staedtler. Τα Jumbo πουλάνε Fimo Air Basic, που είναι αυτοξηρενόμενο πυλό και αν θες τη γνώμη μου πολύ καλή ποιότητα γιατί έχει μικρότερη συρρήκνωση όταν στεγνώνει σε σχέση με άλλου. Αλλά όπω είπα, είναι αυτοξηρενόμενο πυλό. Στεγνώνει δηλαδή με τον αέρα. Δεν είναι πολυμερικό πυλό που ψήνεται στο φούρνο. Στη σειρά Fimo κυκλοφορούν επίση τα Fimo Professional, το Fimo Soft, Fimo Effect και Fimo Leather Effect. Που είναι πολυμερική πυλή, αλλά δεν υπάρχουν στα τζάμπο. Πού υπάρχουν όμως τώρα αυτή οι πολυμερικοί πυλοί? Ε, δεν θα σε άφηνα έτσι. Στην περιγραφή του βίντεο θα βρει το άρθρο μου όπου μπορεί να μάθει πού θα αγοράσει πολυμερικό πυλό φήμο αλλά και όλε τι άλλε μάρκε πολυμερικού πυλού που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Θέλω πολύ να μάθω αν και εσύ αγοράζει υλικά και εργαλεία από τα Τζάμπο για τον πολυμερικό πυλό ή για άλλε χειροτεχνίε σου. Γράψε μου στα σχόλια. Και μην ξεχνά τα σεμινάρια μα στο Φτιάξτο από 9 Νοεμβρίου 2022 για τα οποία θα βρει πληροφορίε στην περιγραφή και όπω Είπα. Αν βλέπεις το βίντεο μετά από αυτή την ημερομηνία πάλι τσέκαρε την περιγραφή γιατί θα έχω γράψει που κάνω σεμινάρια εκείνο το διάστημα. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες το βίντεο μέχρι εδώ. Είμαι η Δέσποινα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.